Село Миколаївське Шевченківської територіальної громади Миколаївського району. У цьому приміщенні розташовані два котли. Паливом для них можуть слугувати дрова, вугілля або пелети, тобто паливні гранули. Ці котли працюють на спресованому лушпинні Соняшника. «Откривається бункер, оператор засипає пелету. Значить, в цьому бункері 300 кг пелета, Значить, в цьому бункер вистачає на добу. Вони загружають даний котел, обладнання само, тут є такий шнек, який подається у пілету, поже, автоматично все запускається, оператор наблюдає за всім обладнанням і тепло подається відповідним насосом до всіх цих об'єктів. З однієї топкової опалюється декілька об'єктів. Загальна площа школи, дитячого садка, амбулаторії та адмінбудівлі – близько двох тисяч квадратних метрів. В залежності від температури повітря на вулиці котли запалюють або по черзі, або одночасно. «В зимовий, осінній, весняний період в групах температура 22 градуси. Діти ходять роздягнені, тепленькою, батьки спокійні. Відвідування дитячого садка високий процент, тобто діти майже не хворіють в зимовий період». Таке тверде паливо виготовляють і у Миколаєві. Закуповують його в кредит на весь сезон. Такий вигляд має 50 тонн паливних гранул, до весни потрібно 70 тонн. Це з запасом, додає Юрій Бойчук. Набагато дешевше пилета. Якщо ми опалювали ті періоди, у нас була ціна 1 гікакалорії от, в населеному пункту по газу 3200 гривень. Коли ми пройшли на пелет у 2017-му, у нас ціна 1 гікакалорії стала 1700 гривень. В два рази, да? О, зменшилось. Газову трубу до цієї топкової перерізали чотири роки назад. Два котли з комунікаціями обійшлись громаді в мільйон двісті тисяч гривень. Окрім економії на самому паливі, працюють над його енергоефективним використанням, тобто енергомодернізацією. В переході на альтернативні типи палива є свої особливості, розповів голова Шевченківської територіальної громади Олег Пилипенко. «Найкращий випадок – це коли вони локально дуже знаходяться недалеко один від одного, тоді набагато простіше побудувати одну котельню і обслуговувати її, і мати можливість опалювати декілька закладів, наприклад, заклади культури, медицини, освіти, адмінбудівлі і так далі. Наразі найдорожче, звичайно, що газове опалення. Електроопалення воно також незначно дешевше, тому вихід у нас один – це максимально постарання, перевести заклади на альтернативні види опалення». Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.